che per questo si sta cercando sopra dalla buona gente si bisognese un plama puoi muovere sana dopo il mese di si si sana cavo una raga come è pulizia della sala sala sala ohilla sana puoi ringraziare di questo cosa cavo una raga sana sala forte forte va bene facciamo la prossima voleana Yeah. yeah. yeah.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 serio avanti tanto male su picchiare avanti tanto fare festinale io ho che tiro bene del ferro ok allora that is 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 che et non sa ayra bi One, two, three. kijana unafanya nini dishati ni kwa mwanangu sasa hivi unafanya nini hapa hapa mzee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 Shule ya Msangani Sekondari. Ili namba za usajili S1133. -moja, moja, Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoani Pwani. Kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasusi za HGE, EGM, HDL, EK na HGK. Shule ipo nyumba nyingine tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uwoto asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu zinafu kabisa unalipa kwa awamu wai sasa fomu zinapatikana chuleni msangani ricky hotel mnazimoja dar esalam msimbazi center dar esalam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel sipitwe na kila kinachotokea Tanzania download app ya global publications sasa